Berjumpa kita sekali lagi dalam edisi Hitchab Trend. Pada minggu ini, kami membawakan kepada anda satu gaya tudung yang diinspirasikan oleh Siklino Dato. Gaya tudung ini akan membuatkan anda kelihatan lebih elegan dan juga bergaya seperti beliau. Jangan lupa untuk melayari www.zoliz.com untuk mendapatkan outfit seperti ini. Yang kita menggunakan itu setelah kali ini, kita hanya menggunakan tiga P. Pertama sekali, anda perlu panjangkan di sebelah kiri seperti ini dan pendekkan di sebelah kanan seperti ini. Selepas itu, anda perlu menarik di bahagian dalam yang di sebelah kiri ini ke belakang, ke kanan seperti ini. Tarik yang di sebelah kanan ke depan, seperti ini Betulkan di bahagian muka Ambil di sebelah kiri Di bahagian dalam diri Dan tarik ke kanan Dan pinggirkan seperti ini Betulkan mengikut keselesaan anda Ambil pin lagi satu dan pinkan bahagian sifu seperti ini dan juga satu pin lagi di sebelah sifu dah selesai.